تجدد العمر والضواء واستبشر دلال بولاد نوره طغى بكل البلاد وهلت باشير السعاد وهلت باشير السعاد سطام أمك تحتريك وتعدك ما تخلف أباد أول بشارة